Кінець епохи Windows 7 Компанія Microsoft активно закликає користувачів перейти на їхню нову версію операційної системи – Windows 10. До кінця підтримки Windows 7 залишилося близько трьох років, а на новій десятці працюють лише 20% ПК у всьому світі. Щоб переконати своїх користувачів оновити операційну систему, Microsoft акцентує увагу на недоліках Windows 7, зокрема, Компанія стверджує, що система вже не може відповідати останнім вимогам сучасних технологій, а також вимогам безпеки IT-служб. Фактично, основна підтримка цієї операційної системи закінчилась ще кілька років тому, а зараз вона знаходиться в статусі так званої «продовженої підтримки». Для Windows 7, як і раніше, випускаються основні виправлення помилок і оновлення безпеки. Повне ж закінчення офіційної підтримки намічено на січень 2020 року. Однією з переваг Windows 10 також є підтримка новітніх чіпсетів від Intel та AMD.